Egyre több időt töltünk online. Online tanulunk, beszélgetünk a barátainkkal, családtagjainkkal, filmet nézünk, játszunk, vagy zenét hallgatunk. De vajon mennyire használjuk biztonságosan az internetet? Ebben a videóban szeretnénk nektek bemutatni pár jó ötletet, amelyel elsajátíthatjátok a digitális önvédelem művészetét. Ellenőrizd a biztonsági beállításaidat. A webes felületek biztonsági beállítások menüpontjában ellenőrizheted, hogy ki láthatja a személyes adataidat. Gondold át, hogy nyilvános vagy privát módon használod-e a profiljaidat. A nyilvános megosztásaidhoz bárki könnyedén hozzáférhet, így lementhetik adataidat és használhatják őket. Ugyanitt kikapcsolhatod azokat a funkciókat, amelyekre lehet nincs is szüksége, vagy nem is tudod, hogy léteznek. Ilyenek lehetnek például a süti a hely meghatározás, vagy a hirdetés ajánlások. Rendszeresen tisztítsd meg az elektronikus eszközeidet a feleslegessé vált adatoktól, sütiktől és keresési előzményektől. A digitális identitásod vagy online személyazonosságod kezelését könnyedén megtanulhatod. Figyelj arra, hogy hogyan és hova posztolsz, és te se posztolj másokról olyan tartalmat az interneten, amit magadról sem látnál szívesen viszont. Töröld a már nem használt felhasználói fiókjaidat, alkalmazásaidat és a felületeken ott maradt adatokat, fotókat, információkat. Ír be a keresőbe a neved, és ellenőrizd, hogy milyen adatok, például fotók jelennek meg rólad. Ha valami kellemetlenül érint, ne feledd, hogy a felejtés joga téged is megillett. Jelszavak létrehozásakor legyél kreatív. Az egyszerű jelszavak komoly kockázatot jelentenek. Jó ötlet a hosszú, egyedi, erős járszó választása, szerepeljen benne kisbetű, nagybetű, speciális karakter és szám. Különböző felületeken használj különböző járszavakat. Ha gondot okoz a sok járszó, használj járszószépet. Ez egy olyan alkalmazás, amely egyetlen járszóval védi az összes többi járszavadat. Ne hozd meg a járszavaidat! Ha mégis előfordulna, meghoztás után cserélj, jászol. Ellenőrizd a letöltött programok appok és platformok biztonságát. Telepítés során nézd át, hogy milyen engedélyeket kér egy-egy alkalmazás. Ellenőrizd például a kamera és mikrofonhoz való hozzáférésedet. Telepítsd a frissítéseket. Ezek gyakran biztonsági javításokat is tartalmaznak. Megtámadott egy zsaroló vírus. A ransomware egy kártékony program, amely a számítógépet bejutva titkosítja a fájlokat, vagy elérhetetlenné teszi azokat. Leggyakrabban e-mailes csatolmányban rejtik el a letöltő programokat, a titkosított fájlok visszaállításáért pedig bácsi követelnek. Váltságdíjat fizetni nem jó ötlet, inkább kérj szakmai segítséget. Mi az a titkosított kapcsolat? A titkosított kapcsolat teszi lehetővé, hogy az adatok biztonságosan utazzanak, tehát a végpontok közötti felhasználókon kívül a hozzáférés másnak nem biztosított. Különösen fontos ez, amikor például személyes adataidat megadva regisztrálsz egy honlapon. A biztonságos műveletet a HTTPS-jelzés mutatja, amelyet a honlapok címsorában találsz. Egy lezárt zöld lakadt piktogram és a biztonságos felirat is jelzi. Nyílt wifi fi való csatlakozás előtt kérdezd meg a hálózat üzemeltetőjét például a kávéházban, hogy valóban hozzátartozik-e a hálózat. Mielőtt felépsz az internetre, kapcsold ki a fájlmegosztást az elektronikus eszközeiden. Böngészésnél pedig keresd a már említett HTTPS címsort. Az internet egy remek hely a tanuláshoz, kikapcsolódáshoz egyaránt. Használd okosan és biztonságosan.